السلام عليكم كنا قد علمنا في الفيديو السابق كيف كانت حياة عباده الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وكيف كانت حياتهم وكيف أحبهم الناس وكيف عبدهم بعد وفاتهم من دون الله العلي جل وعلا وكيف أرسل الله تعالى نبيه نوح وكيف دعاهم وصنع السفينة. فماذا بعد الطوفان؟ هل ظهرت أقوام صالحة أم أن البشرية قد زادت في الطغيان والتجبر؟ تابعونا. بعدما أنجى الله تعالى نوح عليه السلام ومن آمن معه في السفينة هبت إلى أرض الجودي بسلام وبركات من الله، وبدأوا بإعمال الأرض من جديد من بعد ما أغرقها الطوفان، وبدأت زرية نوح عليه السلام بالتكاثر، كان من أبناء نوح عليه السلام أربعة أولاد وهم يافث وسام وحام. وقد آمنوا بنبوة أبيهم نوح عليه السلام أما الإبن الرابع وهو كنعان فهو الولد العاق الذي عاق أباه وكفر مع أمه فكان من الهالكين ويقول الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أن جميع أبناء البشر من أبناء نوح عليه السلام فكان يافث الاكبر وكان سام الاوسط وكان حام الاصغر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه للامام احمد سام ابو العرب وحام ابو الحبش ويافث ابو الروم ونزل سام الى ارض اليمن العربيه ونزل حام إلى أدنى الأرض وهي إفريقيا الآن، ونزل يافث إلى الجانب الغربي فكان في بلاد الروم، وكان لأبناء سام ثلاثة من الأبناء وقيل خمسة، وهم أرفخشيد الذي يرجع نسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإرم وآشور واثنين آخرين وهما علام ولاوث وأما حام فيرجع لهم أربعة من الأولاد وهو مصرايم وكوش وفوت وكنعان فكانوا في إفريقية فاكتسبوا البشرة الصمراء والملامح الجامدة وكان من أبناء كوش الكوشية وبلاد نوبة، ويرجع أيضا الأعباش والهند والسند إلى كوش ابن حام وأما مصراهم فهو أصل الحضارة المصرية وكان من أبنائه الفراعنة وأما فوت بن حام فجاء من نسله الشعب الأمازيغي والبرابرة وهم بلاد المغرب الآن وأما كنعان بن حام فقد سكن في أرض الجورجيين وهي منطقة الشام التي تضم سوريا وفلسطين والأردن ولبنان وأذخر ابناء نوح عليه السلام هو يافث وقد اختلف المؤرخون في عدد اولاد يافث وهم عمر ويونان ومادود وكاشح واضاف البياقي علجان وقالت التوراه هناك فطن اخر يسمى ملجان واما نبي الله يهود الذي سنتحدث عنه في هذا الفيديو فيعود نسبه إلى سام بن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهو هود بن شالخ ابن أرفخ شيد ابن سام ابن نوح وهو جد أكبر للنبي إبراهيم ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الكثير في تحديد أرض عاد. فقال البعض أنهم سكنوا أرض الشام وقال البعض أنهم قد سكنوا أرض حضر موت ومنهم من قال بأرض عجاز والعلم عند الله وكانوا يسكنون الغيام ذات الأعمدة الدخام وكما قال القرآن ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وقد أنعم الله تعالى على قوم عاد فقد كانوا أقوياء ولديهم عتاد قوي ولديهم جيوش قوية تجعلهم تغير على القبائل الأخرى التي تجاورهم فكانوا أقوياء وكانوا يتفاخرون بهذه القوة أمام القبائل الأخرى ومن يعصي لهم امرا يبطشون به قال تعالى اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين وان قوم عاد الاولى اول من عبد الاصنام بعد الطوفان وكانت اصنامهم ثلاث وهم صد وصمود وهارى فبحث الله تعالى نبيه هود ويذكرهم بان الله تعالى قادرا على اخذهم اخذ عزيز مقتدر وان الله تعالى الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وبطشا ولم يلقى نبي الله هود الا جحودا وانكارا لدعوته فقد اتهموه بالسفاهه واتهموه بالضعف وقالوا لهود عليه السلام ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وقالوا ما أنت إلا بشر تأكل مما نأكل وتشرب مما نشرب كما قال الله عنهم في كتابه العديد ولما استيأس هود عليه السلام منهم ما كان أمامه الا ان يتوجه الى الله وقال رب انصرني بما كذبون وجاء الرد الرباني كما قال الله تعالى في كتابه العزيز عما قليل لا يصبحن نادمين وبدا عذاب الله لقوم هود بالجفاف الشديد الذي جفت فيه الانهار والمياه فاصبحوا في قحط شديد فطلب هود من قومه أن يؤمنوا به وأن يدعوا الله حتى يكشف عنهم هذا العذاب ولكنهم صلوا على عنادهم واستكبارهم فصاق الله لهم سحابة سوداء ظنوا انها الغيث وما هي إلا فيها العذاب الأليم وكان عذاب الله لقوم هود أليما شديدا فقد أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حصوما فكانت تقلع الذكور والإناث كما تقلع الأشجار فتدكهم على رؤوسهم في الأرض وبالرغم من البيوت العظيمة التي بناها قوم هود عليه السلام إلا أنهم أصبحوا كأعجاز نخل منقعر وأما قوم هود الذين آمنوا معه فقد نجاهم الله بعدما اختبأوا في بيت بسيط ولكن ما الله أنجتهم وقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه وهكذا نجى الله تعالى قوم هود إلى هنا انتهت حلقة اليوم شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة في أمان الله ورعايته